Зараз я вам покажу ящичок з уламками, які нам привозять з фронту. Потім ми їх розбираємо, вибираємо, які кому подобаються і вже там на свій смак розмальовуємо. Спеціально вибираю такі, щоб вони не важкі були. Ну, є в мене там одна, я хотіла теж зробити з неї брошку, але вона ну, дуже важка, я подумала, що можна її ззаду там спиляти трошки. Ну, ну, вона, вона просто дуже красива. Це з шахеду. Це С-300. З шахеду вже нема. Я всі, всі розібрала». Запоріжанка Яна Ясуна скаже, хотіла би щось нагадувало про війну, але було мініатюрне і не страшне. Тому вирішила робити брошки з уламків ворожих снарядів. «Коли я вибираю уламки, я вже бачу якийсь образ. Є уламки, який беру, ну, я образ ще не бачу, ну, думаю, щось придумаю. І буває, що я ввечері сиджу, там, дивлюся Телевізор чи в інтернеті, а сама так от кручу його, верчу, дивлюся там, так, так. І потім до мене образ приходить пізніше. Зараз в доробку Яна 15 брошок. Частину коштів від продажу передає знайомим військовим та їхнім бригадам. Я, чесно кажучи, очікувала, що буде якийсь хейт, скажуть: во, що ти робиш, уламки це ж зло. Вони там несуть негативну енергію. Але я конкретно ці уламки вони від снарядів, які нікого не вбили. На створення брошки Яна витрачає декілька годин, а далі треба час, аби висохла фарба. День або два. Носити їх можна на різному одязі за будь-якої погоди. Буду використовувати червоне акрил, це як підложка, буде, а потім вже буду накладати червону вітражну фарбу для глянцю. І коли вона висохне, то покрою її ось таким прозорим гелем, скажімо так, ну і хвостик з зеленою фарбою. Може ще, ще зроблю, як бліка білою фарбою. У мене більшість фарб ті, які не треба запікати. Ті, які запікаються, їх можна і в духовці потримати. Потім, вже коли все висохне, я беру цю застіпку, так і розкриваю, щоб було зручно, і потім її приклею до брошки. Маргарита Галіч, Геннадій Корчененков. Суспільне. Новини. Запоріжжя.